ماذا يفعل المصلي اذا كان يوسوس دائما في الصلاه؟ كيف يطرد الوسواس؟ وماذا يقول؟ ونعوذ بالله من الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان، اذا الوسواس وجاء اخلاق الصلاه يدخل على اليسار ثلاث مرات يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما علم النبي بعض الصحابه عليه الصلاه والسلام. يعني. ولا في الصلاه يسلم بذكر في هذه الصلاه قراءه القران، نعوذ بالله من الشيطان ويدفع الوسواس في لا يطاوع الشيطان، الشيطان عدو اللي بطاوعه يهلكه حتى يجعله مجنون الواجب على من يصلي وسائل ان على يحاربها يصلى صلى ولا يعيد، اذا توضا يقول توضاك ولا يعيد الغموض ولا يوسوس اذا دخل في الصلاه استمر فيها حتى يقضيها واذا حاربها الشيطان سال عن يساره ثلاث مرات وتعوذ بالله من الشيطان واذا صدق اعانه الله عليه وكذاه شر لكن لا يخضع لا يلي العدو يحتاج الى قوه يحتاج إلى إرسال وإلى حرب قوية، وهذا عدو مفيد خبيث يحتاج إلى حرب